درود بر شما همراهان گرامی در خدمت این با درس دو از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آبخوردن و در این درس میخواییم باز هم یه سری عبارت ها و جملات کاربوردی و رایج رو همراه با تشریح و تحلیل اونها یاد بگیریم و خوب به ذهن بسپاریم پس شما هم حتما همراه با ما و همگام با ما پیش بیاید و این درس رو خوب تمرین و مرور کنید تا ملکه بشه. بسیار خوب، بپردازیم به درس دو از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن. تو لسن تو یعنی درس، تو یعنی دو لسن تو یعنی درس دو لیسنه دو لیسنه دو، ممبرز فامیلی ممبرز فامیلی همونطور که قبلا گفتیم یعنی خانواده ممبر یعنی اعضف ممبر حالت مفرد یعنی اعضف family member یعنی عضو خانواده family members هم طور که می بینید members در حالت جمع اومده و یعنی اعضا family members یعنی اعضای خانواده family members family members the grand father The grandfather the همونطور که قبلا خدمتون عرض کرده بودیم نحوه تلفظش رو در درس یک به صورت کامل تلفظ ای, ای, ای, ای رو خدمتون گفتیم grandfather ای است که از ترکیب دو کلمه grand به معنی بزرگ و والا و همچنین father یعنی پدر ساخته شده دقت داشته باشید که در تلفظ grand بعد از جی در گرند شما صدایی نمیبینید و وقتی که میخواید گراند رو تلفظ بکنید به جی نباید صدا داده بشه و به این صورت تلفظ میشه گراند و نباید بگید گرند صدای کسره نداره همچنین در مورد تلفظ father باید دقت بکنید زمانی که میخواید TH رو تلفظ بکنید، همونطور که در درس اول هم خود بهتون شد زبان زیر دندانهای نیش بالا و سعی میکنیم بگیم ز ز زنبور. The grandfather. T اینجا برای اشاره به اون پدر بزرگ خاصی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم استفاده شده. The grandfather. پدر بزرگ، اون پدر بزرگه مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم. the grandfather the grandfather the, grandmother. the grandmother. Grandmother, خدمتون, grand یعنی والا, mother the grand mother grand mother hum turk arz grand mother همچور که میبینید تلفظ تی در همین جا به صورتی است که زبان زیر دندون‌های بالا و سعی میکنید بگید ز the", the grand یعنی مادر بزرگ mother یعنی مادر grand یعنی بزرگ و والا و the grand یعنی مادر بزرگ اون مادر بزرگ مشخصی که در موردش داره صحبت میشه the grand mother". the grand mother". HE AND SHE HE AND SHE he زمیریست که برای اشاره به فرد مزکر استفاده میشه یا آقا AND یعنی و SHE زمیریست که برای اشاره به فرد مؤنث استفاده شده مثلا در اینجا میتونیم هی AND SHE برای اشاره به پدر بزرگ و مادر بزرگ استفاده بکنیم HE AND SHE یعنی اوی مزکر و اوی معنس he and she he and she the father the father تی Th -E رو که خدمتون عرض کردیم یعنی برای اشاره به فرد مشخص father یعنی پدر و همونطور که عرض شد تی در اینجا در حالتی است که در حالت دوم تلفظ تی یعنی زمانی که زبانمون زیر دندونهای نیش بالاست سعی میکنیم بگیم زه the", The father The father The mother The mother تی ای رو که خدمتتون عرض کردیم مادر یعنی مادر دوباره اینجا در حالتی است که TH رو سعی میکنیم بگیم ز مادر the mother یعنی مادر the mother the mother the son the son t h -e برای اشاره به فرد مشخص son یعنی فرزند پسر the son the son the daughter the daughter daughter یعنی دختر و the ای برای اشاره به یک دختر خانم مشخص به یک فرزند دختر مشخص استفاده شده the daughter the daughter the brother the brother brother یعنی برادر در مورد تلفظ تی هم در حالت دوم یعنی ز. the brother The brother The sister The sister یعنی خواهر the sister. the sister the uncle the uncle توجه فرمای دوستان در مورد تلفظ the در the uncle در صورتی که بعد از the حرف اول از کلمه بعدش به صورت صدادار گفتاری باشه برای راحتی بیان به جای the میگیم the به عنوان مثال در اینجا میگیم the uncle, the uncle. همچنین در مورد تلفظ uncle بعد دقت بکنید که وقتی میگیم uncle در تلفظ بخش دوم یعنی کل نمیگیم kill یعنی در واقع نمیگیم uncle uncle همطور که میبینید CL صدایی بینش وجود نداره پس ما هم صدایی اضافه نمی کنیم The uncle یعنی امو دایی یا شوهر امه شوهر خاله در انگلیسی عبارت خاصی وجود نداره که دقیقا بگیم که امو یعنی برادر پدر یا بگیم دایی برادر مادر به همهش رو میگن uncle همچنین ممکنه در انگلیسی به دوست پدرتونم شما بگید uncle مشخص نیست امو دایی اگر لازم باشد اون طرف ممکنه مثلا شما میگید که این عموی منه بعد طرف از شما میپرسه که امو یعنی برادر مادرته یا برادر پدرته یا شوهر یا شوهر خالته ازتون میپرسن اگر لازم باشه که اصلا همچین سوالاتی در انگلیسی کلا در فرهنگ انگلیسی وجود نداره چه امریکایی چه انگلیسی چه استرالیایی مگر طرف خیلی با شما دوست باشه از شما بپرسه که مثلا شما به فردی میگید آنکل منظورتون عموتونه یا منظور داییتونه یا شوهرعموتونه چه چه رابطه ای باهاش دارید پس دقت داشته باشید به صورت مشخص آنکل یعنی امودایی دایی شوهرخاله و از این دست پس خیلی عبارت مشخصی براش وجود نداره مثل فارسی که ما بگیم امو یعنی برادر پدرم دایی یعنی برادر مادرم پس در مورد تلفظش هم دقت داشته باشید The uncle یعنی امو دایی شوهرمه شوهرخاله یا دوست پدر یا هر چیزی که است پس این رو در نظر داشته باشید The uncle, The uncle. the aunt the aunt تلفظ تی th در the uncle صحبت کردیم و در نظر داشته باشید که در صورتی که کلمه بعد از the با حرف صدادار گفتاری شروع بشه که در اینجا a در aunt به صورت صدادار گفتاری است که قبلا بهش میگفتیم the برای راحتی بیان the تلفظ میشه the aunt, aunt. یعنی عمه، خاله، زندایی، زنمو و از این دسته. همطور که می‌بینید مثل آنکل کلمه و عبارت مشخصی برای برای خاله و عمه و زندایی و زنمو وجود نداره و کلاً از آنت استفاده میشه پس در مورد تلفظش یک نکته رو با دقت بفرمایید. The aunt همچنین کلمه مشخصی برای عمه و خاله وجود نداره. اگر لازم باشه طرف با شما خیلی دوست باشه از شما میپرسه که این خانوم مثلا با شما چه رابطه‌ای داره که شما بهش میگید the aunt the aunt we are a family we are a family we یعنی ما تلفظ دابلیو رو هم که دقت دارید لبها حالت بوسه هوا خارج میشه ARE یعنی هستیم A حرف آرتیکل برای تعریف یعنی یک FAMILY یعنی خانواده WE ARE A FAMILY یک جمله خبری است که داره به شما میگه ما یک خانواده هستیم WE ARE یعنی ما هستیم A FAMILY یعنی یک خانواده WE ARE A FAMILY یعنی ما یک خانواده هستیم WE ARE A FAMILY We are a family The family is not small The family is not small. دقت بکنید در مورد تلفظ TH در اینجا دوباره به صورت the تلفظ میشه. family یعنی خانواده is یعنی است not. برای منفی کردنش استفاده میشه و در اینجا یعنی is not یعنی نیست small با این تلفظ درست small نمیگم اسمال اولش ا نداره small یعنی کوچک the family is not یعنی خانواده نیست small یعنی کوچک the family یعنی اون خانواده مشخص که من دارم در موردش صحبت میکنم مثلا خانواده خودم the family is not اون خانواده نیست، سمال، اون خانواده کوچیک نیست. اعضای زیادی داخلش هستن. The family is not small. همچنین اگر بخواید به صورت مخفف بگید، میتونید بگید The family isn't small. اگر توجه بکنید برای راحتی تلفظ من وقتی که میخوام سمال رو تلفظ بکنم، میچسبونمش به نات. یعنی در واقع میگم Is not small. این در واقع بین T و S صدایی وجود نداره میچسبونمشون به هم. ببینید The family is not small. not not nots, not small. The family is not small. یعنی خانواده یا اون خانواده مشخص که دارم در موردش صحبت می‌کنم کوچیک نیست. افراد زیادی داخلش هستند. The family is not small. The family is not small. The family is big. The family is big. The family یعنی اون خانواده مشخص که دارم در موردش صحبت میکنم is یعنی است big یعنی بزرگ در مورد تلفظ بگ دقت بکنید ما دو تا ای e در انگلیسی داریم یه ای e کوتاه یک ای e کشیده در اینجا ای e کوتاه استفاده میشه روش تلفظ ای e کوتاه یه چیزی بین ا و ای e". ببینید بگ بگ نمیگم بگ نمیگم بیگ بگ ب the family is big big یعنی بزرگ is یعنی است THE FAMILY یعنی اون خانوادهه که من دارم در موردش صحبت میکنم IS BIG یعنی بزرگه اون خانواده بزرگ افراد زیادی عضوش هستند THE FAMILY IS BIG THE FAMILY IS BIG بسیار خوب دوستان حالا اجازه بدید که یک بار دیگه با هم از ابتدا ها رو با هم مرور کنیم و با هم تمرین کنیم دوستان فراموش نکنید الان که با هم میخوایم تمرین و مرور کنیم شما هم حتما همزمان با من بیان بکنید و صدای خودتون رو زبط بکنید با موبایلتون و وقتی که صدای خودتون رو زبط کردید حتما مقایسه بکنید با نحوه بیان در این درس تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفت بکنید این موضوع و این تکنیک بسیار اهمیت داره در تقویت قواه سپیکنگ شما و یادگیری شما پس لطفاً حتماً این کار رو انجام بدید lesson تو لسن تو یعنی درس دو لسن تو Family members. Family members. اعضای خانواده. Family members. The grandfather. The grandfather. یعنی اون پدر بزرگ. اون پدر بزرگی که در این در موردش صحبت میکنیم. The grandfather. The Mother. The Grandmother یعنی اون مادر که داریم در موردش صحبت میکنیم. خداوند پدر بزرگ و مادر بزرگای شما رو حفظ بکنه. The Grandmother He and she, He and she. یعنی او و او، اوی مزکر و اوی معنس He and she the father the father یعنی پدر اون پدر مشخص که داریم در موردش صحبت کنیم. the father the mother the mother یعنی مادر اون مادر مشخص که داریم در موردش صحبت کنیم. the mother the son the son یعنی پسر، فرزند پسر. The son. The daughter. The daughter. یعنی دختر، فرزند دختر. The daughter. The brother. The brother. یعنی برادر، اون برادر مشخصی که داریم در موردش صحبت میکنیم. The brother. the sister، the sister. یعنی خواهر، اون خواهر مشخص، the sister، the uncle، the uncle، یعنی عمودای شرخاله، شرامه و الآخر، the uncle، the aunt، the aunt. یعنی عمه خاله، زنمون، زندایی و الاخر. The aunt. We are a family. We are a family. یعنی ما یک خانواده هستیم. We are a family. The family is not small. The family isn't small. یعنی خانواده کوچک نیست The family isn't small The family is big The family is big یعنی خانواده بزرگ اعضای زیادی داره The family is big بسیار خوب دوستان به پایان درس دو از سری درس آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثلاب خوردن رسیدیم. امیدواریم که این درس برای شما مفید بوده باشه و قطعاً اگر میخواهید تاثیر بسیار بهتر و موثرتری در یادگیریتون داشته باشه فراموش نکنید که حتماً طبق روشی که در داخل کلیپ خدمت شما توضیح داده شد تمرین و استفاده بفرمایید همچنین طبق روشی که دارید مشاهده میفرمایید از این درس به خوبی بهره بگیرید به خوبی کار بکنید و تمرین بکنید حتماً در قسمت کامنت منتظر نظرات شما عزیزان هستیم به ما بگید که آیا این درس رو دوست دارید آیا این درس رو ادامه بدیم ادامه ندیم چطور تاثیر داره در یادگیریتون همچنین به ما نظر بدید بگید که آیا طبق روشی که دارید تمرین میکنید و طبق روشی که خدمتتون معرفی داریم میکنیم وقتی تمرین میکنید چه تاثیری در یادگیری شما داره چقدر احساس میکنید موثر چقدر رشد شما بهتر از گذشته است چقدر با روشهایی که تا حالا تمرین و استفاده کردید متفاوته بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایتهای شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئعوها اونها را در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونند استفاده بکنند همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درسهای بیشتر و درسهای آینده کانال انگلیسی مثر خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگذاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید.